raston käsillä tekeminen. Täällä on kiva meininki. Mahtava oppia uutta. Ala sopii idearikkaille ihmisille. Minua kiinnostaa värit ja materiaalit. Pääsee toteuttamaan omia ideoita. OSAO. Kaikki on mahdollista.